Við getum úttrítt fátakt ef villin er fyrir hendi. Húsnaðsverð er helst að orsak í Reykjavík. Hér er fólk á vergangi og býr í ótryggu húsnaði. Hér er hæsta hlutfall barna fátaktar á Norðurlandönnum. Við píradar ætlum að leysa húsnaðsverðan og byggja húsnaði að viðráðlegu verði. Við ætlum að auka lóðauð og útlutnir til byggingaleiguíbúða sem ekki eru reiknar í hagnaðskyni. Það þarf veigni að fyrir tvígreindar konur sem glíma við geysjuktóma og fyknefnavanda ákvandar neyslurími og, neyslur og varaleg úrræði fyrir heimilisleysa. Við ætlum að stytta vinnuvikuna í 32 tíma hjá öllum starfsmönnum borgarinnar. Við viljum endurvekja alþjóðhús og auka upplýsingar gefur réttindi erlendra íbúa og taka móti fleiri flóttafólki. Við Píratar stundum heiðarlega pólitík, við veitum aðhald og berjum skegg spillingu. Ég er Valgera Arnardóttir og ég er í fymta sæti hjá Píratum til borgarstjórnakostninga.